اسكندراني العاب نمبر 1 نمبر 1 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم يا جماعه في قناه اسكندراني العاب نمبر 1 العب يلا <تصفيق> جامد. يلا بنا نخش في السيرفر الاسد خمسة وتلاتين يحمينا من الاسد. آه يحمينا من الاسد. الاسد يحمينا من الاسد. ويلا بنا نبدأ في الدخول آه. أنا هنختار شخصية دي هنختار شخصية مية مية. نبدأ بالدخول الاول يا بشرية. يا سلام أوه. أوه. هنجت والله. الله الله. هنخش يعني هنخش. سيرفر الاسد يا جماعة زي ما حضراتكو شايفين هنخش سيرفر الاسد. يا جماعة طبعا هنختار شخصية. طبعا في الفيديوهات اللي عدت كلها احنا اخترنا كل الشخصيات دي. اخترنا كل دول. ما اخترناش كل دول. ده ايه بقى. ده ترويجو نختار انا الرامي اختار 100 أول إيه ده ده مفيش اللهم حلو نختار ترويجو عشان ترويجو أنا بحب ألعب بص شخصيات البنات عاملة إزاي استغفر الله العظيم يا رب الحمد لله إحنا مش في رمضان كنا الواحد فطر على بيشوف بص شخصية الراجل عاملة إزاي أوعى وشك اسكندراني ألعاب إيه دي جامد اسكندراني ألعاب بص مش قادر أزود ولا حرف مظبوطة اسكندراني العب <تصفيق> نخش بقى يا جماعة بالترواجن أول مرة طبعا في حياتي أختار الشخصية دي <تصفيق> عمر ما لعبت بيها ترواجن شخصية أنا مش هقول عليها سيئة لا دي شخصية بالعدس شخصية جميلة جدا <تصفيق> دخلنا ويا يا جماعة بقى والبطل بقى و... بصوا مش يا عم انا داخل سيرفر الاسد كاتبلي التنين سبعه وتلاتين استغفر الله العظيم يا رب ماله <تصفيق> ما علينا نعمل بقى شوية مهمات واللعبة اصلا عارف الجيم عمل فايل ايه الاول كانت جميلة جدا جدا جدا جدا اجمل من, من كده بكتير وقت اللعبة بقت نيله، يا رب دي يا رب يا رب دي، يا رب دي يا رب يا رب دي يا رب، ماشي، هنعمل المفتاح مش وحش، أنا هنعمل بالمفتاح دلوقتي، أحلى حاجة في شخصية الترواجن إنها شخصية جميلة عالمية خطيرة، شخصية من النوع النادر، شخصية جامدة والله. قبلنا مستوى خمسة يحيا العدل يحيا العدل يحيى العدل العدل هو عوشك تلفين نزل ايه ادي إيه في العالي ارمي يا عم الخاتم العيان ده ارمي يا عم طبعا الحاجة اللي ملهاش لازمة بتبقى باينه ان هي ملهاش لازمة أوف يا عم يرمى ارمي اد هدي هدي هدي اد اد اد اد اد كمل وكده يا جماعه يبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسم اسكندراني دوت في سيرفر الاسد اللي عايز يسجل معايا فيديو هو ده الهدف من الفيديو ان انت تسجل معايا فيديو في سيرفر الاسد وكده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس